якщо утеплення ПСБ буде в наступному році краще зовнішню цегляну стіну а штукатурити цементно-випрямовим сумішню зараз вже накритий є звіси внутрішня чорнова штукатурка так Валерію якщо є така можливість поштукатурти тому що ви просто виграєте час ви не будете чекати в наступному році поки стіни прогріються поки звільняться штукатури поки ця штукатурка висохне півліта пройде то якщо є така можливість ще до, до жовтня можна штукатурити тобто поки стіна температура найнижчі плюс 5 градусів можна працювати можна штукатурити або зробити якісь тепляк якщо пізніше але все ж таки можна Тим паче, що у вас вже чорнова штукатурка виконана тобто частина вологи вже з будинку вийшла тобто то це можна робити